Καλώ ήρθατε στο Kitchen Lab. Γεια σα! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Ξέρω ότι σα έχω λείψει. Είχαμε πολλέ μέρε να βγάλουμε επεισόδιο, αλλά καταλαβαίνετε, είναι γιορτέ. Είχαμε και εμεί δουλειέ, yes. είχαμε να πάμε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα επαναρθώσω, σα το υπόσχομαι. Σήμερα σα έχω ετοιμάσει μια συνταγή που πραγματικά θα την ετοιμάστε όλοι. Γιατί δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι που μπορούμε να φτιάξουμε μόνο με ένα μπολ και ένα τηγανάκι. Είναι κάτι που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Είναι κάτι που πραγματικά θέλετε να το φάτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας Και είναι κάτι που πραγματικά είναι πολύ οικονομικό. Θα φτιάξουμε donuts. Donuts γεμιστά με σοκολάτα. Donuts με επικαλύψεις από σοκολάτα ή βανίλια. Donuts ε, που θα τα γεμίσουμε μέσα με μαρμελάδα. Donuts που θα τα φτιάξετε όπω ακριβώ θέλετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Στο σημερινό μα επεισόδιο θα φτιάξουμε ντόνατ. Μια συνταγή που πραγματικά αγαπάνε μικροί και μεγάλοι. Θα δείξουμε πώ μπορούμε να τα γεμίσουμε και θα φτιάξουμε υπέροχες επικαλύψει. Και ξεκινάμε. Και όταν σα είπα στην αρχή ότι πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε όλο αυτό το γλυκό, πραγματικά το εννοώ. Βλέπετε πόσο ε, οργανωμένα τα έχω. Έχω βγάλει όλα τα υλικά μου σε μπολάκι. Το πιο βασικό είναι αυτό. Βάζουμε όλα τα υλικά σε μπολάκι και μετά αρχίζουμε να φτιάχνουμε τη συνταγή μα. Και έχω ένα κεντρικό μπολ εδώ, αυτό. Που ούτε καν θα το κουνήσω, θα το έχω εδώ ακίνητο και θα ρίχνω μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ξεκινήσω πρώτα με το γάλα. Ε, το γάλα μα θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά άμα το βάλουμε και το βράσουμε και το παραβράσετε πάρα πολύ και ρίξουμε μέσα τη μαγιά, υπάρχει περίπτωση να καεί η μαγιά. Οπότε, άμα δεν είστε σίγουροι για το άμα είναι σωστό το γάλα ή όχι, καλύτερα να περιμένουμε λίγο παραπάνω, τελικά να γίνει το μείγμα μα. Γιατί άμα είναι κρύο το γάλα, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω ώρα, ε, παρά να κάψουμε τη μαγιά και να μην φουσκώσουμε ποτέ τα ντόνατ. Το γάλα που έχω εγώ είναι στη θερμοκρασία ματίου, το έχω βάλει 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μου κρυκημάτων και έχει γίνει ακριβώς όπως το θέλω. Θα προσθέσω μέσα τη μαγιά. Σε περίπτωση που δεν έχετε ξηρή μαγιά, θα πάρετε φρέσκια μαγιά, απλά θα βάλετε τη διπλάσια ποσότητα. Και θα βάλω μέσα και τη ζάχαρη. Δεν βάζουμε πολύ ζάχαρη στο μείγμα, βάζουμε ίσα ίσα όσο πρέπει για να πάρουν ωραίο χρώμα τα ντόνατ μα. Ούτω ή άλλω τα ντόνατ πάντα τα γεμίζουμε ε, με μια γλυκιά γέμιση ή ρίχνουμε από πάνω ζάχαρη, οπότε τη γλυκία που χρειαζόμαστε στο τέλο την παίρνουμε από τα υλικά που θα προσθέσουμε όταν γίνουν τα ντόνατ. Και ανακατεύουμε ένα σύρμα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί η μαγιά, δεν πρέπει να βλέπουμε καθόλου μικρά μικρά αγρομπαλάκια από τη μαγιά. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν. Μόλις ρίξω τη μαγιά, το γάλα και τη ζάχαρη, θα περιμένω 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια ακριβώ να δουλέψει καλά η μαγιά, ε, ώστε να φουσκώσει ακόμα περισσότερο το ζυμάρι μου για να γίνουν πιο αφράτητα τα μου στο τέλος. Άρα, ραντεβού σε 5 λεπτάκια, θα είστε υπομονετικοί. Βγείτε έξω στο μπαλκόνι, Πείτε γεια στο γείτονα. Ε, πάντε στο σούπερ μάρκετ. Ψωνίστε τα πράγματα που χρειάζεστε. Παίξτε ένα με τον σα. Κάντε ό,τι δουλειέ έχετε να κάνετε. Αλλά θα περιμένετε 5 λεπτάκια τουλάχιστον και 10 να περιμένετε δεν μα πειράζει. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Βέβαια, δεν περιμένουμε μισή ώρα γιατί, άμα περιμένουμε μισή ώρα, μετά θα βγουν λίγο πικρά τα ντόνατσα. Άμα δουλέψει πολύ η μαγιά, θα πικρύσει το ζυμάρι μα. Ε, μάξιμου 20 λεπτάκια. Από 5 έω 20 λεπτάκια θα περιμένετε μέχρι που να δούμε ότι αρχίζει να βγάζει φουσκάλε στο μήκο μα. Μετά από 5 λεπτάκια υπομονή, εδώ πέρα το μήκο μα έχει δουλέψει, έχει φουσκώσει η μαγιά μα, έχει φουσκώσει το γάλα μα, έχει δουλέψει μέσα στο γάλα η μαγιά. Έχει φάει λίγο ζαχαρίτσα και έχει πολλαπλασιαστεί. Αυτό θέλουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υγρά στοιχεία του μείγματός μας. Θα προσθέσουμε μέσα δύο κρόκους από αυγά. Ένας. Μόνο τους κρόκους, από μέτρια αυγά, πενεντάρια μην πάρετε πολύ μεγάλα, γιατί αν πάρετε μεγάλα αυγά και βάλουμε παραπάνω αυγό μέσα, θα βγει μετά λίγο το μείγμα μα πιο υγρό από όσο θέλουμε. Οπότε θα χρειαστεί να προσθέσουμε παραπάνω αλεύρι και δεν θέλουμε να προσθέσουμε παραπάνω αλεύρι. Λοιπόν, τα σπράδια θα τα αφήσω στην άκρη, να κάνω μετά ομελέτα να πάω. Θα προσθέσω άλλα δύο, ακόμα, γιατί με δύο, θα βγει ομελέτα τόση. Ε, θα ρίξω μέσα το λιωμένο βούτυρο. Έχω σιρόπι βανίλια. Θα ρίξω περίπου μία κουταλιά του γλυκού. Άμα δεν έχετε σιρόπι βανίλια, θα βάλετε μία ή δύο βανιλίνε. Αναλόγω πόσο γεύση βανίλια θέλετε να έχετε τον ντόνατσα ε, μέσα. Εγώ θα ρίξω περίπου μία κουταλιά του γλυκού και λίγο παραπάνω να βάλουμε, δεν πειράζει. Η βανίλια πάντα καλό κάνει στο μήνυμα μας. Και ανακατεύουμε. Που πω, τόσο ωραία. Μυρίζει βανίλια και σε συνδυαστούμε τη μαγιά. Η μαγιά, εμένα, ε, είναι μία μυρωδιά που πραγματικά με τρελαίνει. Ε, η μαγιά δεν έχει χαρακτηριστικό άρωμα σε όλα τα σμάρια. Και άμα την αφήσουμε να δουλέψει σωστά, μα δίνει ακόμα περισσότερο γεύση. Δεν τη βάζουμε μόνο για να φουσκώσει, αλλά βάζουμε μαγιά μέσα για να μα δώσει και ένα πολύ ωραίο άρωμα. Ε, μα δίνει το άρωμα ενό σπιτικού ζυμαριού. Λοιπόν, το μόνο που μα μένει να προσθέσουμε μέσα είναι ξύσμα από ένα πορτοκάλι, αλάτι και αλεύρι. Το αλάτι τώρα δεν το βάζουμε αμέσω, γιατί άμα βάλουμε αλάτι τώρα μέσα στο μείγμα μα, θα κάψει η μαγιά μα. Θα την κάψει και δεν θα την βοηθήσει να φουσκώσει. Πάτε το αλάτι. Το προσθέτουμε στο τέλο όταν έχουμε ζυμάρια που να έχουν μέσα μαγιά. Θα προσθέσω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Προαιρετικά, μπορείτε να μην βάλετε ξύσμα από πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από λεμόνια, μα σας αρέσει, ή οτιδήποτε φρούτο και σπεριδοειδή έχετε σπίτι. Μπορείτε να βάλετε ε, μανταρίνι, μπορείτε να βάλετε σανγκουίνι, μπορείτε να βάλετε γκρέπφρουτ. Ό,τι σα αρέσει, βάζετε. Πάει και το πορτοκάλι. Ανακατεύω. και θα ρίξω το μισό αλεύρι στο μείγμα, το μισό. Και λίγο λιγότερο να ρίξετε, τώρα δεν μας πειράζει. Και θα ανακατέψω πρώτα με το σύρμα. Ρίχνω το μισό αλεύρι γιατί άμα το ρίξω ολόκληρο θα παίξει πάρα πολύ το μείγμα μου και υπάρχει περίπτωση να κάνει γρομπαλάκια. Ρίχνω το μισό, να σπάσω πρώτα το αλεύρι, να μοιράσω την υγρασία όμορφα στο αλεύρι μου ώστε να γίνει το ζυμάρι μου στο τέλος πάρα πολύ απαλό και αφράτο και μόλι Μόλις σπάσει τελείω το αλεύρι και γίνει ένας ωραίος, ωραίος χυλός, κοιτάξτε εδώ, χυλός, χωρίς γρομπαλάκια, χωρίς τίποτα. Τώρα θα προσθέσω τα υπόλοιπα μου υλικά και το σύρμα δεν το χρειάζουμε άλλο, θα προσθέσω το υπόλοιπο αλεύρι και ήρθε η ώρα για το αλάτι. Τώρα μπορώ να βάλω και το αλάτι. Πάρω ένα κουτάλι ή ένα πιρούνι, δεν έχει σημασία, και θα ανακατέψω στην αρχή με το πιρούνι μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Δεν βάζω χέρια τώρα γιατί το μείγμα μου είναι πάρα πολύ αφράτο, πάρα πολύ ζουμερό και όλο το μείγμα θα κολλήσει στα χέρια μου, οπότε δεν θα κάνω καλή δουλειά. Καλύτερα να δουλέψω πρώτα λίγο με ένα κουτάλι ή με ένα πιρούνι και στη συνέχεια θα βάλω τα χέρια μου στο τέλος μέσα. Μεστείς εδώ, πώς άρχισε να πίζει. Αυτό τώρα. Το μείγμα για τα ντόνατς, να ξέρετε, πρέπει να είναι ε, πάρα πολύ κολλώντας, να μα. Άμα δεν είναι κολλώδες και είναι πάρα πολύ σφιχτό, στο τέλος τα τόνασμας θα βγουν και αυτά πάρα πολύ σφιχτά, δεν θα βγουν αφράτα. Είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι που σας έλεγα πριν για τα αυγά. Μην προσθέσετε παραπάνω αυγά, ε, γιατί θα γίνει ακόμα πιο κολλώδες και θα είναι πολύ δύσκολο να το πλάσουμε. Λοιπόν, πάει και το πλυρούνι στην άκρη. Θα ρίξω αλεύρι πάνω στον πάγκο μου, ούτως άλλω θα το χρειαστεί μετά γιατί θα δουλέψω το μήμα μου και θα βάλω στα χέρια μου αλεύρι για να πιάσω το ζυμάρι. Γιατί άμα το πιάσω χωρίς αλεύρι θα κολλήσει όλο πάνω στα χέρια μου. Με το πουδό, ότι αρχίζει να κολλάει, παπ, ξαναβάζω πάλι στα αλεύρι και ανακατεύω. Πα θα βάλω λίγο ακόμα αλεύρι γιατί βλέπω και άρχισε να κολλάει πάνω στα χέρια μου. Θα ξέρω τι ωραίο το έχουμε κάνει. Τέλειο. Λοιπόν, θα λίγο εδώ. Αυτό το πάω πίσω. πλάτζα και έχω ένα πολύ ωραίο μπολάκι εδώ. Θα βάλω λίγο λαδάκι στο μπολ, πολύ λίγο. Μία κουταλιά του γλυκού, όχι παραπάνω. Θα λείψω καλά το μπολ μου, για να μην κολλήσει το σμάρι. Θα βάλω μέσα στο σμαράκι μου λίγο αλευράκι από πάνω, πολύ λίγο. Μεμβράνη και θα τα αφήσω να φουσκώσει. Θέλω να διπλασιαστεί τουλάχιστον το μείγμα μου. Ε, τώρα το πόσο ώρα θα πάρει είναι σχετικό. Άμα είναι ζεστό το σπίτι σε μισή ώρα θα έχει φουσκώσει. Άμα δεν είναι πολύ ζεστό το σπίτι μπορεί να πάρει και μία ώρα, μία μισή. Θα είστε υπομονετικοί και θα περιμένετε να φουσκώσει τελείω το ζυμάρι σα. Τα αφήνω εδώ σε μισή ώρα με μία, δεν ξέρουμε πώ θα πάρει, θα συνεχίσουμε για να φτιάξουμε τα ντόνατ μα. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ, απλά τα κάνουμε έτσι όμορφα και θα τα τηγανίσουμε. Το ζυμαράκι μου σχεδόν έχει φουσκώσει, οπότε θα βάλω και το σπορέλεο. Στον τηγανάκι μου, να είναι σε ετοιμότητα. Μην φοβάστε, άμα βάλουμε πολύ σπορέλαιο, μην νομίζετε ότι θα ρουφίξουν πολύ λάδι τα ντόνατ. Τα ντόνατ δεν ρουφάνε λάδι, εφόσον κάνουμε σωστά το ζυμάρι μα. Και το έχουμε κάνει ολόσωστα. Οπότε δεν θα ρουφίξουν. Το αλεύρι μου το έχω αφήσει ακριβώ όπω ήταν πριν. Θέλω να δείτε πώ έγινε το ζυμάρι. Κοιτάξτε εδώ. Έχει φουσκώσει τελείω. Έχει φτάσει μέχρι τη μευράνη. Αυτό θέλω να κάνετε κι να περιμένετε να φουσκώσει πολύ καλά το ζυμάρι. Αυτό το βγάλω. Καταπιεκτικό. Εντάξει εδώ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το αλεύρι το έχουμε δίπλα και όπως ακριβώς κάναμε και πριν θα κάνουμε και τώρα. Βάζουμε μπόλικο αλεύρι στα χέρια μας. Θα βγάλω το ζυμάρι μέσα από το μπολ. Δηλαδή, τι τέλειο ζυμάρι που είναι. Καθώς θα αφήσαμε να φουσκώσει. Εκτός ότι φούσκωσε, έδεσαν και όλα τα υλικά μεταξύ τους, έδεσαν τα αυγά μαζί με το αλεύρι, το γάλα. Ομογενοποιήθηκε σωστά και έγινε το ζυμάρι μας πάρα πολύ ελαστικό. Μυρίζει σαν τσουρέκι. αν βάζαμε μέσα και εμπόλικα μυρωδικά για τσουρέκι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ντόνατς με γεύση τσουρέκι. Τώρα, παίρνω, ρίχνω λίγο αλεύρι πάνω στο ξύλο και βάζω το ζυμαράκι μου. Θα ρίξω και λίγο από πάνω Τέλεια. Θα πάρω το πλάστη. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε πλάστη γιατί ξέρω ότι και πολλοί φοιτητέ βλέπετε ε, το Kitchen Lab. Να σα πω ότι με την ίδια μεμβράνη που που τηλέξετε, μπορείτε να ανοίξετε και με τη μεμβράνη. δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εντάξει. Α, και για να μην λέτε ότι είμαι μόνο λόγια, θα το κάνω και εγώ με τη μεμβράνη. Λοιπόν, παίρνουμε το πλάστη και ανοίγουμε το ζυμάρι μα. Επειδή το ζυμάρι μα είναι ελαστικό, ξαναγυρνάει πίσω αλλά δεν μα πειράζει, είμαστε υπομονετικοί και συνεχίζουμε να το ανοίγουμε. Ωραίο που είναι. είναι καταπληκτικό. Ε, παλιότερα έκανα μία άλλη τεχνική για ζυμάρι, επειδή θεωρείται ότι τα καλύτερα ντόνατ βγαίνουν με άμελο πατάτα, ε, γιατί το κάνει πιο τραγανό απ' έξω και μένει τραγανό το ντόνατ για περισσότερη ώρα. Ε, οπότε έβραζα πατάτε και βάζα κανονικέ πατάτε μέσα στα ντόνατ, αλλά επειδή δεν αρέσει γενικά στον κόσμο, προσπάθησα να βρω μία συνταγή. Ε, όπου να μένει τραγανό το ντόνατς χωρίς πατάτα και αυτή η συνταγή είναι συγκεκριμένη και το μυστικό για τη συνταγή μας για να κρατάει το ντόνατς περισσότερο τραγανά για περισσότερο χρόνο είναι το αυγό που βάλαμε, εντάξει. Άρα ο κρόκος μας δίνει αυτή τη συμπεριφορά στο μίγμα μας. Το τηγανίζουμε, μένει τραγανό, δεν τραβάει πολύ λάδι και το κρατάει τέλειο για μία-δύο μέρες αφότου το ψήσουμε κανονικά. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι αυτό, θέλουμε... Ένα δάχτυλο πάχο ακριβώ, όχι παραπάνω. Και έχω δύο κουπάτ όπου θα κόψω τα ντόνα Σε περίπτωση που δεν έχετε κουπάτ, δεν υπάρχει κανένα με κανένα πρόβλημα. Αντί για το μικρό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καπάκι από νερό ή από ένα άλλο αναψυκτικό που θα είναι το μικρό σα ε, κουπάτ. Και αντί για το μεγάλο, μία κούπα που πίνετε καφέ. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε ακριβώ τη συνταγή, άμα δεν έχετε κουπάτ, εφόσον έχετε μία κούπα και ένα μπουκαλάκι νερό στο ψυγείο. Λοιπόν, παίρνω και κόβω το πρώτο. Εδώ, και παίρνω και κόβω και στη μέση. Από δίπλα, πετάω λίγο ακόμα αλεύρι και μόλις το κόψω, το βγάζω, βγάζω και το κεντρικό, το αφήνω πάνω στο αλεύρι. Κοιτάξτε, εντάξει, <laughs> αυτά εδώ γίνονται πάρα πολύ ωραία ντόνατς μικρά, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιήσω μετά για τεστ στο λάδι μου, για να δω άμα είναι έτοιμο για να ψήσω το πρώτο ντόνατ. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, ότι η ζυμάρη περισσέψηση, μην νομίζετε ότι θα το πετάξουμε, θα το ξαναπλάσουμε και θα ξανακάνουμε ντόνατ, οπότε μην ανησυχείτε. Άμα τώρα δεν είστε καλοί στο μέτρημα γιατί θέλει λίγο να μετράμε σωστά. Θα αφήσω αυτό στην άκρη και βγάζω το δεύτερο ντόνατ. Ένα βγάλω το τρίτο. Η συνταγή μα βγάζει 5 με 6 ντόνατ, αναλόγω πόσο μεγάλα τα κάνουμε. Ε, βέβαια άμα δεν τα κάνουμε μετρπα στη μέση. Θα χρησιμοποιήσουμε πολύ μικρότερο κουπάτ, γιατί ε, άμα τα κάνουμε τόσο μεγάλα χωρίς τρύπα στη μέση, θα είναι πολύ δύσκολο να ψηθούμε. Βγάζω και το τρίτο. Βέβαια. και το τετάρτο. Και μετά θα ξαναπλάσω το ζυμάρι μου για να βγάλω ξανά ντόνατς. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα. Τα αφήνουμε να ξανά να θελουν Θέλουν περίπου ε, 10-20 λεπτάκια μέχρι που να φωσκώσουν. Έχω αφήσει ένα μικρό στην άκρη για να τεστάρω και όση ώρα περιμένω να φωσκώσουν, θα ζεστάνω το λάδι μου. Τέλεια. Άρα περιμένουμε 5 λεπτάκια. Λοιπόν, περάσανε περίπου 10-15 λεπτάκια. Θέλω να περιμένετε κισεί μέχρι που να ξαναφωσκώσουν τα ντόνατ. Πρέπει να περιμένουμε να φουσκώσουνε, γιατί άμα δεν φουσκώσουν τώρα θα είναι πάρα πολύ πιεσμένα και δεν θα ψηθούν σωστά άμα τα βάλουμε μετά στο τηγάνι. Θέλουμε να φουσκώσουνε, να περάσει η θερμοκρασία μέσα και να τα ψήσει μέχρι μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα. Θα είστε υπομονετικοί. Θυμάστε το μικρό κομματάκι που είχα κρατήσει. Θα το χρησιμοποιήσω τώρα, να το βάλω μέσα στο τηγάνι για να δω ποια στιγμή το τηγάνι μου είναι έτοιμο για να βάλω και τα υπόλοιπα ε, ντόνατ και να τα ψήσω. Και πάμε για το πρώτο μα. Το κάνει μου δεν είναι έτοιμο, ήθελε λίγο παραπάνω, ή είναι έτοιμο. Α, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τόσο πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι καυτό-καυτό. Κοιτάξτε εδώ πόσο έχουν φυσκώσει. Που σημαίνει ότι εφόσον είναι έτοιμο αυτό, μπορώ να παίρνω και τα υπόλοιπα να τα ρίχνω μέσα. Πάμε για το πρώτο. δεύτερο. τρίτο. Θα τα βάλω τέσσερα τώρα και μετά θα βάλω τρία. Προσοχή να μην πάρουν χρώμα και καούνε. Θα προσέχουμε, θα γυρίσουμε μία φορά. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνονται. Ωραία σπιτικά ντόνατς. Νομίζω ότι είναι δυνατά η φωτιά, θα τη χαμηλώσω λίγο. Θέλω να τα δώσω λίγη ώρα στο τηγάνι. Όχι πολύ, θέλουν δύο λεπτάκια. Ένα λεπτό από τη μία και ένα λεπτό από την άλλη. Αλλά χρειάζεται χρόνο. Αυτό είναι έτοιμο, το μικρούλι θα το βγάλω έξω, αυτό θα είναι το πρώτο που θα δοκιμάσω και συνεχίζω να ψήνω τα υπολοιπα γυρνάμε δύο 2-3 φορές, χαμηλώνουμε τη φωτιά, μα, δούμε ότι είναι πολύ δυνατή και παίρνουν γρήγορα χρώμα, καλό είναι να το βγάλουμε όλα στο τηγάνι από τη φωτιά μας, εντάξει. Και τα πρώτα είναι έτοιμα. ωραία ένα Θα ρίξω και τα υπόλοιπα μέσα. Έχω ψήσει 2, 4, 6 καλά ντόνατς και ένα ε, χωρίς τρύπα. Και το λάδι μου είναι πεντακάθαρο, που σημαίνει ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά για να φτιάξω ντόνατ. Δεν έχει τραβήξει καθόλου το αλεύρι, που σημαίνει ότι δεν έχει τραβήξει καθόλου και λάδι το ντόνατ μέσα, γιατί αυτά είναι αμοιβαία. Άμα βγαίνει καθαρό το λάδι, σημαίνει πω δεν έχουν τραβήξει λάδι και τα ζυμάρια μα. Ε, και θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν μέχρι που να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά για να τα γεμίσω. Έχω σβήσει το μάτι μου, οπότε πάω εδώ τώρα για την επικάλυψη. Θα ξεκινήσω πρώτα με άχνη ζάχαρη. Θα κάνω ένα λευκό γλάσο. Παίρνω και βάζω μία κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη και θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας γάλα. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο μετά, αλλά στην αρχή θα ξεκινήσω με μία κουταλιά της σούπας. Και ανακατεύω Α, μάλλον έβαλα πολύ. Βγήκε πάρα πολύ αρεό το γλάσο μου, το βλέπετε. Θέλω να είναι πιο σφιχτό, οπότε τι σημαίνει. Θα προσθέσω λίγο ακόμα άχνη ζάχαρη. Μέχρι που να πάρω την επιθυμητή σύσταση που θέλω. Θέλω να είναι πηχτό το γλάσο μου. Τώρα είναι τέλειο. Πρέπει όταν το ρίξω πάνω στα ντόνατς να μπορεί να κάτσει και να μην φεύγει. Λοιπόν, θα πάρω μια λαδόκολλα. Θα κρίνω αυτό στην άκρη. Και θα βγάλω μια σχάρα. άλλο τα μου πάνω σε χάρα. Εκτός από το τελευταίο που θα το γεμίσω. Τέλεια. Πρέπει να έχουν κλειώσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο μας. Ρίξω πάνω από το ντόνατο το γλάσο. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο και πολύ απλό να το κάνεις. Καταπληκτικό. Και στο δεύτερο, ακριβώς το ίδιο. Και θα περιμένω μέχρι που να κρυώσει. Θέλω να κρυώσει και να σφίξει από μόνο. Τώρα, στο ίδιο μπολάκι, έτσι όπως είναι, θα προσθέσω κακάο, μία κουταλιά της σούπας κακάο, μία κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη πάλι λίγο γάλα για να κάνω μία σοκολατένια επικάλυψη. Και ανακατεύω. Και θα δοκιμάσω αν αφιάζετε περισσότερο ζάχαρη Μην κάνετε ένα γλάσο σκέτο, κακάο και γάλα, γιατί άμα το κάνετε σκέτο θα γίνει πάρα πολύ μικρό και θα χαλάσει η γεύση μας. Να δοκιμάσω. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ακριβώς όπως πρέπει. Και θα ρίξω το επόμενο γλάσο σοκολάτιας. Βέβαια, μπορείτε να λιώσετε και καθαρή σοκολάτια να βάλετε από πάνω. Πιο εύκολο πράγμα μπορείτε να κάνετε. Και το τελευταίο μας. Το τελευταίο μας θα βγει λίγο παραπονεμένο, γιατί δεν έχει πολύ γλάσο. Αλλά δεν πειράζει, θα γίνει μια χαρά. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε από πάνω τα τρουφάκια μας. Αν έχετε ωραία τρουφάκια, θα ρίξετε από πάνω, θα κάνετε όμορφα τα ντόνατς. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που τα κάνετε. Πραγματικά θα τα ζήλευε οποιοςδήποτε φτιάχνει ντόνατς. Τα φτιάξαμε σε πολύ λίγη ώρα. Και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο πράγμα έχουμε φτιάξει. Τώρα, έχουμε μείνει με έναν ντόνατ εδώ πέρα παραπονωμένο. Ε, έχω εδώ πέρα ένα κορνέ. Άμα δεν έχει και κορνέ, δεν πειράζει και να το κόψει στη μέση, να το γεμίσει, να μην το κάνει να σα παρεξηγήσει. Ούτω ή κάνετε σπιτικά τι οπότε θα είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και έχω πραλίνα σοκολάτα, αγαπητέ φίλε, σκηνοθέτηλακη. Και, και έχω και μαρμελάδα φράουλα, αγαπητέ φίλε, σκηνοθέτηλακη. Τι άτοια θε να σου βάλω στον ντόνατζ, γιατί αυτό θα το χαρίσω εσένα. Μαρμελάδα. Πες το πιο ωραία, γιατί... Μαρμελάδα! Ωραία εντάξει. Άρα ο Λάκης θέλει μαρμελάδα. Μαρμελάδα θα βάλουμε μέσα. Πολύ εύκολα. Δεν έχει κάτι δύσκολο. Έτσι όπως είναι. Παίρνω. Θα βάλω τη μαρμελάδα μου μέσα στο κορνέ. Και... Πώς νομίζεις φιλελάκι ότι θα το γεννήσουμε. Πολύ σωστά απάντησες. <laughs> Δεν απάντησε καν. <laughs> Δεν το είναι αλλού όταν γυπνάει. Ε, θα κάνουμε... Τρίπα ή από κάτω για να το γεμίσουμε και να το σερβίρουμε από την άλλη πλευρά, εντάξει, ή θα κάνουμε τρύπες από, το πλά από τα πλάγια και θα το γεμίσουμε από τα πλάγια. Έχετε και διαλέγετε ό,τι θέλετε κάνετε. Εγώ θα κάνω μία ωραία τρίπα από κάτω, εντάξει. Κόψω το κορνέ μου, και έτσι όπως είναι φιλελάκια βάζουμε το κορνέ και γεμίζουμε γεμίσουμε μαρμελάδα. Μείτε πόσο μαρμελάδα έχει πάρει μέσα. Λοιπόν, αυτό το σερβίρουμε όχι από αυτή την πλευρά που καταλαβαίνει, το σερβίρουμε από την άλλη. Μπορούμε να κάνουμε και δυο 3 διαφορετικέ τρύπε και να γεμίσουμε σε πολλά σημεία. Έτσι, όπως είναι, θα ρίξω λίγο μαρμελάδα από πάνω, για το, φίλο μου το Λάκι να έχει έξτρα μαρμελάδα. Θα την απλώσω, και επειδή δεν θέλω να μένει παραπονεμένο και να μην έχει τρουφάκια, βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και γλάσο, όπω ακριβώ κάνουμε και με τα υπόλοιπα, θα σου βάλω και λίγα τρουφάκια για να μην τραγουδιάσει, ε, εντάξει. Και αυτό είναι σένα, μου. Ένα. Έλα, Άρα, κυρίες και κύριοι, είδατε... Ναι, με συγχωρείτε, πρέπει να πάει ο Λλάκης πίσω στην κάμερα. <laughs> Τέλεια. Okay. Άρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι μου, αγαπητοί, γυναίκες, άντρες, τηλεθεατές, φανατικοί του Kitchen Lab, είδατε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σα σε μηδέν χρόνο, με μηδέν κόστο, πολύ εύκολα, χωρί μίξερ, χωρί τίποτα. Αυτό είναι το Kitchen Lab, κυρίε και κύριοι. Και κάθε φορά τέτοιε ωραίε συνταγούλε θα σα δίνουμε. Και βλέπω τα ντόνατ μου όπω θα τα βλέπετε και εσεί μετά, όταν δείτε το επεισόδιο. Καταπληκτικό! Μυρίζουν υπέροχα. Είναι υπέροχα, είναι πολύ εύκολα. Μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι σα, το πιο βασικό. Ακόμα και να μην έχει ασχοληθεί ποτέ με που ζείτε, είμαι σίγουρο ότι αυτή τη συνταγή θα την πετύχετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε εκεί το σημερινό μα επεισόδιο. Εύχομαι να σα άρεσε. Μην ξεχνάτε πάντα πάντα να μου λέτε τη γνώμη σα. Πέστε και η αρνητική δεν πειράζει, να μου δίνετε συμβουλέ για το τι θα θέλατε να δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μα, οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε subscribe για να μα δείξετε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπετε. Επίση άμα κάνετε subscribe να ξέρετε ότι θα παίρνετε κάθε φορά που βγαίνει ένα επεισόδιο ειδοποίηση ότι έχει βγει καινούργιο επεισόδιο. Οπότε δεν θα το χάσετε ποτέ. Ε, τι άλλο είχα να πω Είχα να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Είχα να πω για το βιβλίο μου, έχει κυκλοφορήσει, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλία ε, όταν το πιάσετε στα χέρια σα, θα καταλάβετε ακριβώ περί τίνο πρόκειται. Δεν θέλω να λέω παραπάνω. Είμαι πολύ χαρούμενο που αυτό το βιβλίο είναι δικό μου. Και πιστέψτε με, όποιο τα αγοράσει, θα είναι και αυτό χαρούμενο που θα το έχει στα χέρια του, γιατί είναι βίβλο μαγειρική, δεν είναι απλά βιβλίο. Ε, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Στο επόμενο επεισόδιο θα φτιάξουμε μπουγάτσα. Σα προετοιμάζω για να μην λέτε ότι δεν σα τα λέω από πριν. Σα ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Και να μαγειρεύετε! Γεια σα! Το έχω βάλει 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μου κρυπημάτων και έρθει έχει. Το έχω βάλει 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μου κρυπημάτων και. Το έχω βάλει, το έχω βάλει Όχι. κάρια. Σε μισή ώρα μία ωρίτσα, ώρ, σε μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε σε μισή ωρίτσα. Ε, το έλεγ. Μαρμελάδα θέλεις! Ωραία. Τώρα το θυμήθηκε ο Λάκης θέλει μαρμελάδα. <laughs> Δεν πειράζει. <laughs> <laughs> <laughs> Ωραία, θα βάλουμε. <laughs> Γιώργο, εσένα σου έχω τιμάσει αυτά, <laughs> αλλά θα παίξεις μπαλίτσα με την σοκολάτα. Είμαι σίγουρος που θες, παραδείλνα.